تطيب المدايح في تخرج عزيز الشان سيل إلى المراجل والمكارم واريا تخرجت يا خالد بعزك ذكر في عشان سهكالك يصيد الجزل بعذاب قوافيا تطيب المدايح في تخرج عشانها كالقصيدة قصيده الجزل بعذاب قويه تشرف بني عمك على العز والسلطه خوالك على طيبي هم وافين الشان عمامك هل طيبي والمقدريه واخوانك ارعزها الكريمين الاحرار ومبروك في مبروك مبروك يا حلال وتجال فخر يسطع ويبرك زهويه من العسكري رجال فخر شيخ الرجال الكباريه، وابوك ذكرته بالكرم ما مثله انسان كبر الهجاوي للمراجل رفيع الشان على الطيب والفزعه وطنخه عزاويه وباسمك نسوغ الشعر ونحضر القيفان ونضم البيوت بلحن شله حماسيه يا فارس الفرسان وبك تفتخر جسد البيوت الحماويه، ومبروك يا خالد دايم مدى الازمان، ودوم الفخر والمجد يجزي العطاويه، سلامي عليك مليون ما هلات الامزان، وما غنت الابيات بعذابك وافيه الجديد والحصري في